إذا إياك أن تكن فلسا باطلا حراما فأنت أعلم بهذا الفقير الذي جاء إليك فإنه لا يملك إلا هذا المال فقير عنك تدري به أيها الصيدلان اتق الله لا. لا تكون على ذلك المسكين أيها المختبر اتق الله لا, لا تتقص مع ذلك الذي يسمى طبيبا وهو مدمن وأنا لا أقصد كل الأطباء من الناس من المسلمين الابطياء الذين يخافون الله لا نقصد كل المجتمع ولا نقصد كل, كل رجال الدين انهم اهل واطن ولكن هناك من يمزح وهناك من يموحد وهم الشياطين وليس رجال دين هم رجال الشيطان قرن ان يخدم رجال الرحمان الطبقات في المجتمع الدغوة بينك وبين الله أن تتق الله ما استطعت، ونعوذ بالله نستطيع نقول نستطيع أن نتكلم بكلام يتحاشى لنا الإحراج مع المسؤولية، والإحراج مع الدائرة، والإحراج مع السلطة، نستطيع أن نقول ذلك، ولكن الزكاة العلم إنفاذ، زكاة العلم أن تقول كفاكم ظلما، كفى إلى هنا ونترقب فسوف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم